Salutare. Sunt Adina Veadeanu. În episodul de săptămâna trecută ți-am povestit despre trei dintre biochestionarele concepute de noi. Azi îți voi povesti despre biochestionarul privind stresorii asociați cu alimentația și hidratarea și despre scanările personalizate. Scanarea pentru stresorii asociați cu alimentația și hidratarea cuprinde 8 categorii de stresori, aproximativ 500 de parametri. Durează în jur de 15-20 de minute și se poate realiza cu sau fără remediu energetic. Ce scanăm concret? Contaminanți în apă, factori perturbatori endocrini, aditivi alimentari, alimente modificate genetic, ingrediente derivate din alimente modificate genetic, hormoni, erbicide, pesticide, insecticide. Raportul generat va conține aceleași categorii de informații ca și în cazul celorlalte biochestionare concepută de noi, adică tot stresorii pe categorii, top 50 de stresori pe categorii și produsele și serviciile de care ar beneficia corpul tău în procesul de reechilibrare. Sigur că se pot face mult mai multe scanări în funcție de nevoile fiecăruia. Combinațiile sunt nelimitate și tocmai de aceea am conceput și varianta realizării unor scanări personalizate. Există un chestionar de 20 de pagini pe care îl găsești pe site-ul nostru, de unde îl poți descărca și completa, Linkul îl găsești așa cum deja te-ai obișnuit în descrierea acestui video. În urma completării acestui chestionar, te vom programa la o consultație de wellness, în timpul căreia vom stabili împreună ce anume ne dorim să scanăm și care ar fi acele aspecte care ar necesita o atenție deosebită. Ce mai vreau să menționez este că, din cauza faptului că acest soft nu este încă utilizat pe scară largă la noi în țară, rapoartele generate sunt în limba engleză. Însă, la cerere, îți oferim traducere integrală a rapoartelor efectuată de traducător autorizat. Ne vedem săptămâna viitoare cu ultimul episod din această miniserie. Îți doresc o săptămână minunată, ai grijă de tine și de sănătatea ta!